Так, всім привісти в відео, я вам покажу, як зробити три варіанти, а, як зробити премоток на скутері. І так, підписуйтесь, ставте лайки. Буду вдячний кожному за підписку, так що підписуйтесь, ставте лайки. У нас вже 47 підписників, ще 3 підписника і буде вже 50, так що підписуйтесь, ставте лайки. А ми погнали до відео, так що давайте. І так, перший варіант беремо отакі два баночки від пепси, від спрайту або від гулокових. Далі беремо е дріт. Беремо е канцелярський ножик або простий ножик і беремо ще отакі гусачки по металу, щоб відрізати це. Або щось підрізати. Або дріт. І все, давайте починаємо. Так, зараз поставлю на штею и буду показывать, как я это все роблю. Так, берем баночку, берем брит, прикрепляем брит зараз. Seven. Так. Прикріплюємо за розшифрування. Так. Все, прикріпив. Перший грам. Так, в баночку, вараем В ран. В ран. В ран. В это В ран. В Так, В ран. Так, это В ран. В ран. Ставлю Дібеся, що звук, то нічого не буде, але поправити вживу, але ну, інакше буде. Так що, це був перший варіант, переходимо до другого. Це відкрутити отам вихоп. Вона Ви... Ви... Ви... не... не видно, а видно, бачите. Там гаечка. Відкрутити її. дати там шайбу, підтурить був і.. Закрутити, і воно буде там так, як воздух поступати І буде виходитися файний прямоток Так що, даєте там шайбочку І все Це другий варіант А якщо хочете, аби так і звучало, зараз я вам покажу Зараз Так, у мене зараз Звучить, зараз вам заведу Покажу Так Заводжу зараз Плющене зажатиме. Бачите, воно так і стоїть. Забирайте. Бачте, які знаки є такі. Зараз запишу. Бирайте так, я. Бирайте сверо, сверо, яке виходить за велику дірку. І сверлюєте вихоп. І так, сверлюєте вихоп, і все. І так, кому сподобалось це відео? Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube-канал. І так, ставте лайки, пишіть свої ідеї для відео в коментарях. Наже 47 підписників, так що давайте ще 3 підписники і 50, а ще 10 підписників від 50 і буде 60 підписників. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення.